אז היום נראה איך אפשר לדבג קוד משולב MATLAB בפייטון בשבעה שלבים. איך לעבור בצורה חלקה מתוכנה אחת לאחרת. היום נראה דוגמה בפייטון עם Visual Studio. אנחנו נראה את כל השלבים. שלב הראשון. נגדיר את PyN, כלומר נגדיר סביבה של פייטון במטלב. נזהה איפה פייטון מותקן על המחשב כך שמטלב יזהה אותו. וזה בעזרת הפקודה של PyN. אם תשימו לב קיבלתם בסטטוס שהוא NOT LOADED, אז פשוט תריטצו אז שיבקודה כמו פה נקודת ליסט כדי לעיל את ה인터preter, ובכך תריטצו את פה מתפยן, ותקבלו את הסטטוס הישתרן לロードed. שלב שני, נאходим לכאן את ה ל C ואנחנו נרצה לתקין את הדbug פהי מודל. שלב 3, נפתח את ה-Visual Studio, נפתח הקוד שלנו, ונוסיף למעשה בתחילת הקוד, בשורות הראשונות, את שתי השורות האלה, כדי שנוכל להתחיל את הקשר בין המטלב ולפייטון. בנוסף לשתי השורות הראשונות, נוסיף את הקטע הקוד הקטן שמופיע כאן, בעצם לגרסה שלכם, כדי בעצם שנוכל לעשות את העתת של המטלב, בעצם לקשר בין שתי התוכנות השונות, ונוכל להריץ בצורה חלקה בהמשך. עכשיו נבצע את עצמה. ניכנס למעלה בסרגל כלים לדיבג, תחת דיבג יש ה-touch to process, כמו שאתם רואים בתמונה כאן, יש גם בצד שמאלה אתם רואים את הקוד כמו שהופיע בשלבים הקודמים, ועכשיו נטפל בפרוסס. שימו לב איזה process ID, אנחנו חוזרים לפקודה PyNV, תלכו ותראו איזה מספר מופיע שם, אותו מספר זה המספר שצריך להופיע לכם בתהליך עצמו. שימו לב להבדל בין in process וout of process, וזה אתם צריכים לקשר בין המטלב לפייטון. ב first the thing, you add the breakpoints to the code. ב- in the debugger, ב- in the Visual Studio, you fill in the code that should be executed